إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع أحد الفرح مني إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع أخذوا الفرح مني أنت هو أمسى اليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد بكى للمنتهى أنت هو أمسى اليوم. أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الآبد وحبك للمنتهى من يقول كن فيكون والرب لم يأمور وحده في إيده كل حلول ولا يعثر عليه مجهول من يقول كن فيكون والرب لم يأمور وحده في ايده كل حلول ولا يعثر عليه مجهول أنته كل كون أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى ذلك يا رب من الخوف ده اسم على كفك منقوش والشهداء معك هم في الفردوس جهدوا غلبوا بالقدوس في ظل يا رب من الخوف ده اسم على كفك منقوش والشهد معك هم في الفم جاهدوا وغلبوا بالقدس أنت هو أمسا أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد وحبك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 وحده تستريح ما في زيه قلب مريح يشفي ويسعد كل جريح رحب للمسيح عنده وحده تستريح ما في زيه قلب مريح يشفي ويسعد كل جرحة أنت هو أمسى واليوم أنت كل كون أنت هو إلى الأبد وحبه للمنتهى أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأباب